امك لو تعرف يا ريتا شو خلفت صليبه المصايب دم عروقي نشف امك لو تعرف يا ريتا شو خلفت شو خلفت المصايب دم عروقي نشف بتحبك لك حل خطيي بحبك لك شب بأول عمر خطيي عم بسهر بحلم لك جوز عيونه مثل ما شافت عينيّ ولما بتضحك بالبول ضرعت وضحنيّ جوز عيونه مثل ما شافت عينيّ ولما بتضحك بالبول ضرعت وضحنيّ بحبك لك حل شوية عمر لك حل يا شوية شب بأول عمر خطية عم بسهر بحلم ليلي يا عيوني انطفيت شو هالقد أدو فعلا تحفي رباني لو بدي وصي ما دلقي هيك صبي شو هالقد أدو فعلا تحفي رباني ييه رباني, ييه رباني, ييه رباني ييه لو بدي وصي ما دلقي هيك صبي بحبك لك أظهر بحلم ليليا عيوني انطفأت يا ويلي.